السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر مرديزر احنا في قناة غلط ولا إيه؟ لا لا القناة مش غلط ولا حاجة يسعدني يا جماعة ويشرفني أن أعرفكم بقناتي الجديدة دايزر اكس. لكل الناس الجديده اللي ما قبل كده اهلا وسهلا بكم وخليني اعرفكم عن نفسي في نبذه سريعه جدا. انا اسمي عمر ومش جديد خالص على اليوتيوب انا بقالي اكثر من خمس سنين كتير جدا دلوقتي وزي ما قلت دي قناتي الجديده دي القناه الثانيه. القناه الاصليه اسمها عمر دايزر وده درع المليون بتاعها الحمد لله وقريب جدا كمان داخلين فيه على 2 مليون. عمر دايزر بنكلم فيه على التكنولوجيا والموبايلات والاختراعات وكل حاجه حديثه. طبعا السؤال المهم دلوقتي ليه قناه جديده؟ لو انت بتابع عمر دايزر احنا كان عندنا سلسله كبيره مستمره بقالها فتره اسمها دايزر جيمز بنلعب فيها الجيمز الجديده، الجيمز المثير للاهتمام وكمان عندنا جزء كبير للفيرشوال رياليتي، فمؤخرا حسيت ان انا محتاج اتوسع في السلسله دي وعندي حاجات اكتر محتاج اقدمها في موضوع الجيمز ولذلك بعد ما اخذت رايكم وبعد تصويتات كتير قررنا نعمل دايزر اكس واللي اكيد انتوا اللي اخترتوا اسمها اساسا، ولو بتتساءل يعني ايه دايزر اكس انا سوبر بيج فان لجرين دايزر عشان كده اكيد قناتي الاصليه اسمها عمر دايزر حتى كمبيوتر القناه اسمه كوجي وجرين دايزر على فكره واقف فين اهو جرين دايزر هاي هاي وإكس حسيتها بصراحه لايقه على الجيمز الاكسيز رويال اكشن في كتير من الجيمز فحسيت كده منطقي دايزر اكس يعني تحساله لطيفه كده صح ايه اللي هتشوفه على دايزر اكس جيمز بجميع الاشكال والالوان يمكن يكون في شويه حاجات هنتوسع فيها هتكون سريه مش هقول لكم عليها دلوقتي ولكن مينلي جيمز هنلعب مع بعض الجيمز الجديده سواء على البي سي او الكونسولز بلاي ستيشن اكس بوكس كل حاجه وطبعا كمان هنلعب الجيمز المستمره والجيمز الفري زي مثلا كول اوف ديوتي وحاجات زي كده واكيد هيكون في مكان قوي للفي ار بعد ما لعبت هاف لايف اليكس اتجننت بالموضوع بصراحه فاكيد ان شاء الله كل التايتلز القويه في جانب الفي ار هنجربها مع بعض واكيد ان شاء الله داخلين كمان على الجنريشن الجديد بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز اكس كل الحاجات دي ان شاء الله هتكون موجوده على القناه بالاضافه كمان احنا نتكلم على اخبار الجيمز واخبار الكونسولز الجديده واي حاجه جديده حماسيه عن الجيمز هتلاقوها ان شاء الله موجوده على القناه واكيد دايما تعليقاتكم واسئلتكم وكل اقتراحاتكم مرحب بيها في اي وقت اكتبوا لي اي حاجه في التعليقات. اذا انت جاي من قناه عمر دايزر اهلا وسهلا بالحبايب وما تماما على عمر دايزر المحتوى بتاعه هيفضل مستمر بنفس السيستم بنفس الشكل مفيش اي حاجه تتغير في الناحيه الثانيه ما تقلقوش من هذا الجانب لكن ان شاء الله في جانب الجيمز السلسله هناك هي اللي اتنقلت هنا وهتتوزع وهتنتشر بشكل اكبر. مش هطول عليكم في الفيديو ده ده بس كان مجرد فيديو تعريفي سريع عن القناه وان شاء الله ترقبوا فيديوهات الجيمنج الجد بقى جايه بسرعه جدا, قريباً جداً وإن شاء إن شاء الله يكون المعدل سريع بشكركم أكيد على الدعم المستمر وإذا متحمسين لدايزر إكس يا ريت تنسوش اللايك العنيف دايزر ستايل يا ريت كمان تشتركوا معنا في القناه الجديده وتشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا مع أوائل الناس اللي على الفيديوهات الجديده أول بأول إذا حابين كمان تابعوني على إنستغرام فيسبوك تويتر لو تلاقوا موجوده تحت الفيديو أشوفكم إن شاء الله قريبا سلام